Протяжність однієї із ділянок автошляху Н-03 Житомир-Чернівці, на якій ведуться ремонтні роботи 3 кілометри, розповідає фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Юлія Манзяк. Тут розширюють дорожнє покриття та будують новий міст через річку Бужок. Матиме майбутній міст чотири смугу руху, каже виконроб Сергій Будник. Та додає, наразі робітники закінчують армувати плиту по лівій осі мосту. Сам міст будується новий. Наразі лівий проїзд відбудовано нові опори, нові регіля, нові балки. У кінці серпня планують закінчити частину моста у дві смуги в напрямку Хмельницького, додає виконурок. Старий міст повністю демонтаж і побудується новий міст також такий же. Складності у нас були. Рив зведений опор, тобто тут у нас ґрунт торф і якби, насичений водою. Ви самі бачите, що тут, річка рядом і тут, ґрунти нестабільні. Поруч із мостом через збільшений машинопотік розширюють автошлях. Тепер тут буде чотири смуги руху. Наразі завершуються земляні роботи і розпочнуть роботи із влаштування шарів дорожнього покриття, пояснює Юлія Манзяк. Це ділянка від 163 по 166 кілометр. Реконструюється вона в зв'язку із тим, що масштабних ремонтних робіт на ній не було як таких від початку власне, незалежної, існування незалежної України. Ремонтні роботи на автошляху Е-03 планують завершити до 31 грудня цього року, додає Юлія Манзяк. По завершенню робіт підрядник обіцяє гарантію на дорожнє покриття на 8 років. Технічний контроль відбувається на кожному етапі власне, будівництва або ремонту. Знімаються певні показники і характеристики. По завершенню роботи так здійснюється комісійне обстеження і вже за наслідками того комісійного обстеження підписуються акти виконаних робіт. Загалом цьогоріч на Хмельниччині планують відновити понад 207 кілометрів автодоріг. У разі, якщо водій на відремонтованій або ж пошкодженій дорозі бачить недоліки, перешкоди безпечного руху, необхідно звернутися в поліцію і за потреби до суду, пояснює адвокат Андрій Місяць. Адвокати поліцію. Те, що стан задовільного покриття викликає підвищену аварійність, і хай вони вживають заходи, чи перекривають рух, чи викликають відповідні служби, які відповідають. Будь-які дороги, вони перебувають на чиєму балансі. Не буває доріг, чи служба автомобільних доріг, чи будь-якого з експлуатуючого підприємства і так далі. І вони зобов'язані слідкувати за станом доріг. В тому випадку, якщо стан дорожнього покриття є незадовільним, це може привести, скажімо, до аварійних ситуацій, це можливо привести до псування транспортного засобу, механічного. То в такому випадку, якщо дійсно є вина в цьому, і таке завдання шкоди транспортному засобу перебуває в причинному сільську прямову, то можна говорити про позов до суду про відшкодування шкоди. За словами інспекторки управління патрульної поліції у Хмельницькій області Вікторії Тимошчук, від початку року патрульні зафіксували 27 подібних звернень. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.